Jeg er klar. Ja, jeg er klar. Så kører vi. Afgang. Velkommen at op. tænker du på? Mægge i skøje Det er altså once in a lifetime. Er der nogle psykologer, der mener, at man kan vælge sig til kærlighed? Kærlighed det består af 80 procent vilje og 20 procent følelse. Alt er ikke altid. Ligesom, hvad folk tror, det er. Kan I stå er det, vi skal gøre? Hvad, hvis vi ikke fyldt så. Altså. Vi har altid fyldt hullet. Kom, så, Nej, nej, jeg vil ikke. Jeg vil ikke. at drikke? Jeg er en stærk, stærk kvinne. Eh, Vi drar på. Halvig tjeften. Låt maten tysta mun. Jeg tror du kommer til at få en rigtig god aften. Ja.